R. Si tu escrius la veritat, deien a l'amiga un dia, viuràs amb pena i torment, moriràs amb ignomínia. De tal manera ho entenc, així ella responia, que si opto per callar o per escapar mentides, seré servida per tots, escriuré sense cap brida i em lluarà l'enemic del que estimat en la vida